Якщо переможе в цьому соні Ніко Розберг, це буде говорити, що хитрість сьогодні сильніша. Якщо Льюїс Хеймлтон, це буде говорити про швидкість. Ми зараз бачимо про це хитрості та швидкості. Всі розуміють, що на чистому треті Льюїс Хеймлтон швидший. Але я десь підсвідомо вболіваю за Ніко, тому що він як тактик, як пілот, який продумує гонку за очки, він трошки грамотніший за Льюіса. Льюіс просто сідає за кермо і тисне на педалі. Все. Тому я вважаю, що, ну, сподіваюся, що інтрига не померла. Ніко Розбраг повинен, повинен десь обхитривати Льюїса, І я, звісно, роблю ставку на Абу-Дабі, на подвійні бали. Там все вирішиться і схід одного з них буде означати втрати чемпіонства. Головне зараз для е, Ніко Розбрага залишатись на відстані 17-20 балів до е, лідера. І, якби, ну, це дає йому реальні шанси на чемпіонство. Якщо він е, умовно до 30 балів е, Льюїс Хемлтон збільшить відрив, Мабуть, вже буде важко говорити про шанси Ніко Розбрага. Врешті сезону є багато інтриг, є боротьба за третє місце, там Редбули, там Вальтері Ботас, який штампує подіум за подіумом, і ну, якщо людям вже не цікаво статкувати за, е, ну, за тим, хто переможе, то там, насправді, всередині турнірної таблиці, скажімо так, є багато цікавих інтриг, багато нюансів, плюс е, цікаво дивитися на форму машини, як вони змінюються до кінця сезону, чи вкладаються гроші. Все дуже важливо буде для пілотів, які в кінці сезону будуть обирати собі команду на наступний рік. Відіскоп спортивне відео.